Hej, jaz sem Ana in ni mi še spet prijeti do fuda Fooda kuhne, ker imam še ful opravkov. Mogla bi porezati živo mejo, pokusiti travo, zaliti rože, ampak včasih si je treba stvari čim bolj prenostaviti, spiti kako kavico in narediti v kuhni stvari najbolj simpel. Zato vam bom danes pokazala recept, ki je ful preprost. Biskvitki! Very sladico boste res težko našli. Razen, če greste preprosto v Lidl in eno zamete iz police. Tole je seznam sestavin, ki jih potrebujemo. Zdaj pa svoje police ozamte eno veliko posodo, da lahko začnemo. V posodo vlijemo štiri rumenjake, beljake zaenkrat damo na stran, tri žlice javorjevega siropa, 45 g kokosovega sladkorja in zmiksamo. To je bila prva runda z mešalnikom, zdaj pa v tu maso dodamo še 100 g kokosovega deserta, 80 g skute, 30 g. mletega kokosa in dve žlici repičnega olja. Pred dodamo še 130 g. pirine moke, v njo pomešamo še dve žlički pecilnega praška in vse skupaj stresemo v posodu. Še ena runda mešalika pa smo li skoraj pri koncu. Torejšamo toliko časa, da nastane kaj alen. Preden nadaljujemo, se pomogla pa preobleči. Evo, za se je treba pripraviti, ne? Sneg je tisto, kar naredi biskvitke rahle in puhas. To seveda ni nobena znanost. Stepemo ga iz jajčnih beljakov in ga potem takole počasi nežno vmešamo v maso. V mojem premiru je mase dovolj ravno za ti dve ponvici, vi pa lahko uporabite katerikoli pekač. Pred damo pečico, jih samo še posujemo sadjem, jaz najrajiši dodam maline in bronice, danes bom dodala še sveže jagode, vi pa posvaje bodjte kreativni. Če Že želite jih, lahko še malo posujete sladkorjem. Daj, damo pa tole sam še v pečico za 25 minut na 180 stopin. do konca videa, če želite še več mojih receptov, pa itak vete, kam morate narediti. Velik rdeč gumbek je tamle spodi. Subscribe, pritisnite na njega in se vidimo naslednji mesec. Čau!